අමල් පෙරේරාගේ රෝගය හෙලිවේයි. ජීවනායින්, ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී අමල් පෙරේරාගේ රෝගය හෙලිවේයි. එක්වරම හිරුස්ටා විනිසුරුසසලින් සති දෙකක කාලයක් අතුරුදන් වූ අමල් පෙරේරා මහතා අසනීප තත්ෙන්වව පසුව හෙලිවි තිබුණා. මේ දිනවල සමාජ පුරාවට දක්නට ලැබෙන අමල් පෙරේරාගේ අසනීප තත්ත්වය පිළිබඳව මේ වන විට හෙලිවි තිබෙනවා. අමාල් පෙරේරා මහතාගේ රෝගී තත්ත්වය තිබෙන අතර එය උගුරාශිත රෝගයක් බවයි කරුණා වර්තා වන්නේ විනිසුරු අසුනේ සිට කතා කිරීමේදී පව තත්ත්වයක් උද්දවෑම නිසා පසුගිය සති දෙකෙහිම ඔහු හිරුෂ්ට තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී නොවුණු බවයි වැඩිදුරටත් කරුණා වර්තා වන්නේ නමුත් මේ වන විට ඔහුගේ තත්ත්වය බැවින් හෙට දිනේ හිරුෂ්ට සඳහා බොහෝ දුරට පැමිණීමට බව ඔහුගේ සමීපතමයන් පවසා සිටිනවා අමාල් පෙරේරා මහතාණෙනි ඔබට නිරෝගී සුවය ඉක්මනින්ම ලැබේවා